Съжалявам, че не мога да остана до края на състезанието. Не го мисли. Да си изкараш хубаво филм. Ха! О! Ха! Е! Коше! нещо? Начало на състезанието. Dag, Bert. Dag, Dag. Rusch! Heel Това е състезанието на положението и из първият приключи. След 10 минути започва упражението и изпаскане. Хъ, Ш, Е, коше е! Александър се равни. Ще трябва поне едно кило, за да го биеш. Хе, О, Шен, Е, коше! Сега! То ме притеснява, Мако. Мога, че братко, ти не присняваш плаче? Да, измя. Какво сегреме? 30 минути за почивка и стекока. Започваме второто упражнение – изтласкане. На подиума за първи опит – Георги Кошер. След него да се подготвя – Александър Иванов. След него да бъде готов – Даниел Петров. Днес получих първи опит на Георги Коширов. На Пориума за първи опит Даниел Петров. След него да се подготвя Александър Иванов. Получих първи опит на Даниел Петров. Тежестата остава същата. На Пориума за първи опит Александър Иванов. и 14 uh, на подем за трети опит Георги Кошови Случих попит на Джори и Пошелок. за хубавия ми костюм. Не можах да си направя края на танта. Е, не трябва погадно за И ми гадно ми ама. Какво да направя? На штангата да се поставят, взете ми 137. 138 за мен. 40. На са за трети опит, Александър Иванов. След него да се подготвя Даниел Петров. Получили в третия опит на Александър Иванов На штангата се поставят 141 кг На за трети и последен опит Даниел Петров Ай, давай, давай, давай. Да! Давай.